Kom í sæl, kæri pírataðar. Ég heiti Rannveig, Ernindóttir og býðum mig fram í átveita sæti Pírata fyrir prófkjör eða reikja, Pírata um, í Reykjavík. Í ögnarblikinn er ég starfandi í formað af frangardaráðs og þar áður syndi ég starfið í ritara í frangardaráði. Þar með hófst minn ferill innan Pírata, það var að koma beint inn í og sem var rosalega stór skref að taka á sínum tíma en hefur verið einhverst að mesta gæfispor sem að mér auðloknast að taka við. Uh, og, ég, og mér langar til að halda því áfram, að vera í einhverju stórum verkefni fyrir Pirata. Og þar að leiðandi sækist ég eftir þessu auditasæti af því að ég tel að í búi yfir ákvönum í legum og hæfilegum sem muni nýtast á þeim stað og það er kannski helst að nefna hlutur í svo þátttökustjórnun, samkjönd tilbúin til að læra místökum og ég er ófeiminn við að við ekki ef ég þekk ekki eða skil ekki eitthvað eða kann ekki og þá bara leita í þann brunnsi ég hef í kringum mig. Mín helstu áherslu mál eru styttingvinnavikunar uh, og ég líti eiginlega á það sem ég er stórt atriði sko fyrir öll önnur málefni hjá okkur af því að ef við erum útkerð þá getum við ekki unni við það sem við ætlum að gera, hvar svo sem það er. Þetta er svo lítið eins og súrætniskrímann sem við verðum að setja fyrst á okkur á því við setjum hann á barnið. Málaðni sko, eldriborgara þau líka brenna alveg míti upp hjá mér. Ég er starfandi 7000-fræðingur með sem sagt, yfir umsjón yfir vinnustofu og félagsstarfi eldriborgar henni í Reykjavík. Og ég hef séð hvernig félagsstarfi var og hvernig það er í dag. Og ég veit alveg nákvæmlega hvað þarf að gerast til þess að þetta verði aftur gæfuríkt starf. Og ég heyri líka hvaða áhyggjur eldri borgarar hafa og hvaða er sem að, að hérna, þarf að gera fyrir þá. Þannig ég er mikil talsmanneskja fyrir bættum kjörum eldri borgarar. Uh, ég veit nið, mjög mikið náhuga á umhverrismálum og bara að, við setjum bara markið hátt úr tefnum á að vera plasslegs borg, bara sem fyrst. Uh, og málefni og ungmenna, sérstaklega varandi framhalsnám. Nú var, hérna, þessi fína árleið sem hann ytli ég eftir sig að styrta námið um eitt ár. Á sama tíma erum við með ungmenni sem að það sem er mikið brottfall á námi og þar er, hvað voru, 640 nefnundir á síðasta, síðasta höstann sem að fóru úr námi og það voru þetta 700 nefnundir og þar að 640 cirka sem að fóru ekki út af einhverjum sko andlegum kvillum. Og ég staldra þarna við að hugsa hvað er það sem veldur því. og þá horfum ég til þess að þetta sko... Við ætlumst að þau sé að starfa eða vinna með námi en á sama tíma búið að stytta námi þeirra. Ég tel ekki að þetta sé eðlilegt að setja því þessar aðeins Og ég veit að það er til límis úrreigðin á borgarinn að mæta þessum kröfum og við eigum bara að berjast fyrir þeim Það er það bara grunngildin okkar og, og pirata kóðin sem við alltaf ekki um og þið viti hvað, hvað er verið að tala um. Það brennur líka fyrir öllu saman. Og ég vona að þið bara séði til í þetta alls saman og vilja sjá mér með ykkur helst í farbroti. Takk fyrir